הבאתי לחתולות חומוס, השריתי אותו לילה, ובישלתי אותו במים, עם מעט מלח, והחתולות אוכלות את זה. בלי תבלינים, בלי בולגן. שמתי להן בשלוש קרות נפרדות, שאוכלו לאכול בקלות. הקרות האלה כבר היו פה, אני הולך לקנות עכשיו מגשים רב פעמים כדי שלא נצטרך לבזבז כלים חד פעמים על זה